તારે જા રે તારે જા રે જા બળવાવાળા બળતા રે જા જા બળતા રે જા ઝોળાવાળા ઝોતા રે જા બળવાવાળા જા બળવાવાળા એ મahre mari di pote do કોતર દે હરા <laughs> <laughs> भाई अरे साइड हां भाई साइड में बैठो हां हां हम्म हम्म हमें प्रत्येक मित्रों ने विनती से नहीं ले आओ हां हां बैठ जाओ हो ए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 નય કાડે માં શિવાય વાત સવા વાત શિવાય વાત ને શિખુર કુ શિવાય વાત ને